Saya jadikan satu saya punya macam vision target kemudian dua orang saya jadikan anak tu seorang ulama' Haa, kita ada azam tu Itulah dia azam dan sasaran Ustaz Khamsani ketika waktu mudanya agar mempunyai zuriat seorang wali dan ulama' Begitulah ayah kepada Ustazah Nurul Izzah Khamsani bekerja keras, mendidik dan membentuk keluarganya ke arah memartabatkan Al-Quran Ash'hab la ilaha illallah Ash'hab la ilaha illallah Saya tengok anak-anak saya ini pulak Cepatlah belajar Wah, Agaknya ber, berkat niat tadi Dan saya mulakan pulak Kenapa saya ambil berat terhadap Al-Quran saya sesebutkan tokoh utama kita itu Imam Syafie sebagai idola. Lah. Kena ada kan jadi Saya suka cerita, cerita Imam Syafie. Imam Syafie dia seorang atlet. Oh dia boleh naik kuda lepas tu dia boleh panah dengan tepat. Kemudian dia juga seorang qari baca Quran ni baik. Kemudian guru-guru saya beritahu dalam satu hadis riwayat Bukhari khairukum man atamal quran wa 'allamah. Sebab kamu ada orang yang belajar dan mengajar. Jadi itu juga saya main peranan Kalau kita dah, dah kenal pasti bakat dia kita ada limitation ah ha, cari guru. Bila saya keluar cari guru tapi nak jaga adab perguruan. Pertama sekali kebaikan guru ni luar luarkan. Kalau dia ada kelemahan itu rahsia peribadi. Itu tuan tuan guru saya pesan Yang kita hari ini saya tengok, buayak-buayak ni belajar kurang adab. Bila kurang adab dengan guru hilang berkat. Bila hilang berkat ilmu tak berkat habislah. Tak tak berkesan mengajar. Kita masa kita kita ibu bapa yang kukuh pun kita kena work very hard in you know, order to produce such Kata, -kata orang macam kita ibarat kilang lah, kita kilang Kalau kilang plastik, keluar plastik Kilang besi, keluar besi, tak mungkin kilang besi, keluar plastik Jadi kalau kilang kita tu dah tak betul Macam mana nak keluar tu benda, -benda produk yang yang kata orang yang berkualiti Jadi di sini saya rasa, eh sukar harga kukuhkan. Di pasangan muda ni, jangan masuk Nama kata orang, masuk orang tangga ni macam nak cari kebahagiaan bahawa kebahagiaan dalam rumah tangga itu kata Ustaz Parujoi dalam kuda ada banyak. Kalau kita tidak pandai mentadbir, rumah tangga jadi pusara kepada dunia cinta kita. jadi itu hati-hati kata Parujoi. Alhamdulillah sebagai umat Islam kita ada satu dustur dan perlembagaan kita yang dalil terbegah dalam Quranul -Qur Karim. Kemarinlah raikan pelisilah Al-Quran yang bagi belia syafa'ah di apa di untuk anak-anak di syafa'ah, belia dan nahdah seterusnya final nanti di di uh, di Mujahidin. Ah Terima kasih. Assalamualaikum.